سلامونه خدایدیو که سی روح جور او خوشحاله و سی او پا دی هیله سی تداوی تا سو تدویل یوگانی او ما او تا سی دو گوری او پخوان اقا خواره بیاورسته پخه کهی دا خواره دی شپا جو نفارو لپاره کفایت کهی کفته یو دانه پیاس سو سره او قشخ زنجفیل او غہ او پیاز میں معہ می معدار سکری دی یوکیلو سپاگتی روپ گشنی ینی دنیایا او وررسره میں شوی مچولی دی او مسالله س معمول ان می شدہ مسالہ سے مععلم س پ دی مسالہ کے زننجفیلبرچژہ ٹول او, او وررسه دی او کور کا منہم دی او مال نو تر هر سمق کې باید اول زقولی اولی ز اټس کاله با ته سرکه و مناټ قول می ولی سره غړو ته ز کوفته وره چومد اټس کاله هم ز پخپله شخصن پخپله آش پز کی د کور پیاز نصرکه وم کته تاسو خوښی بي تا تاسو پخله کوي اول پیاز یو تافت ورکوي چې کی نرم سی ولر سرسې خو ز خپل اټس کاله اول دا غوشه لښ په کورونو خورو کې سرکوانه سې دالې په کورو راسي لښ سرسي بیا نو دا پیازو ورته دا څنګه چې فی دا پکې راوم راډو ما سې دا پکې یو څه نرم سیمنځور مې دا نه یې سې پیاسې شسروه ځي مقصد پکې نرم او لښ سرسي او ګار روپ او ماسالا او مال گندها به اضافه کوم ورشوم اول په قرما د دې کوفتې زو جوړه کمه پص لیر بیا په د لوی دیګې کې ما او به شې دې سپاګېټي سپېلې کلې دې تر پینزو او او خارو د پکوونه پای فرانسې دلته کلې دې سپینزو د خارو د پکوري بای دی وشول را سره ووسی او دا د ما خوارم تینان ورسې خرسي ښه وڅپا نو اول کوفتن باندې اورو کې سره کمه کوفتن سپاسه کې دراسي د کمخ کې بیا به بیا اړي ځا ته کمه نو او بیا ځم پکې نارم څور ماساله متافه خلک خوښه بچپری مثلا پري مثلا تیزه <تسجل> ماساله پري اره خلک ماساله څه پکې استعمالوي او به زرارام کوفته باید لوابدار نه کديسه دا پاستاګاتي او چاهيته مون نه کوفته مهمه نه ده چې از کنه چازا ميو او روب نم دي هم او هم بيږي تخريباني واکه پر شقرو يو وخت نه لري نه نو د ګوفته واشن 66 رسي اكي خپل په او بیابیم دیمیدی جاکی دم کمس درسوز او بشتوما او دی سپاگتی و بیش خیر ترسو بی بي... او م... درسو دي... دیمیدی جاکی پا با... نور هم درس راسی بس... دیمیدی در سپاگتی و پاستا و مکرونی او لازانیا در تول یو خاندان دیمیدی خو پخلای مختلف دیمیدی اصلا په ټوله دنیا کې وی دریس و, و پینده درس راقمه مکرونی خو پاستا ته بیاد د خلق افانسان که آشوائی است. پاستا تا فرق لاری سپاگتی سرد. در طول مختلف رقمه پاکیجه. اینجا یا ورز یو ورځ پاستا پاستا کم پا سه قرمه پا شکل آگه پاکیجه. مرشو <تصفح> ده ده لکه مختی سمیوه واری نوره چوم ده ده دسه خوري او یو په هړو غوني یو شي سره خوري د مثلا نجوشه کې د سالات سره خوري هغه جلا خبره ده په سالات کې حتمانه زيتون غړي درنولې دوم کو بښش دي زه یو دوه شي تانم ورغان درامه سيري په زابه کړې ما اوسه جارتاده تاسو هم اورې په دې فيديو کې angle کې ورته خوشاله وو سیدا مرغان دي خوبه تجربه وکړه له се هیڅ کلهونه اخلي ډېر سړی پزابي او بیا ورستایم زرم نه پکیږي چې بیرته یې هغه ورکو زرم نه پکیږي خو ډېر یې پزاب کړی بیا وس نو دلته په لیکلي ول پی سي تقریبا 15 تر شپږو د کلتورۍ ویش دا اوږد ما په مڅکي سره مات کړ په دیسه ډېر اوږد شنو موشک او دې چا خبره دي چې نايان غونډه لږو هم نو سوخړه په قاشق پنځه خروه او بیا دې روژ د راتل د دې په خاطر مې ماته کوي کارونه سي پيري پاستا کې کاسې کوړهي کوړې سي پکې زفران ورچوي لا کوټکمن ور دا هڅه ګټه شفايده خونه نه لري چې زه را کوم لري دا هوا لها دا دانيا هوا لشتا هنردي شوید. هوا لشتا پیو تو روانی. سی آغده این سباگهتیخ. مخصوص بیو را کسیم. هوا لگو فتا هم دارمی خود اوگو من خو ده کچونیان و ده سخارو ده از فلده تیسی زی بینا ما خوشی جی لده ما اولادو نسی ماشومان و دیریر خوشی دارم کفته هم خوری و ایستل، همه رنگ شد سرسو او ده ایت سرشنلی نه مالوم تار سپاگتی که مکرونی ده سرشنلی نه اوز بسر بند کنم تقریبا یا او لستقی 30 دقیم که فاید که خوب بیم لستقی باید با ورکی شدو سلیش دمسی دې دې په پېر کې کولای شي چې کچالو د سين نری ورقه ورقه کې لکه د چیپس خوندې کې او لا پاستای که دا یو باډه ماکرونی وایچ هغه به ډېر ښه خوندوره به خيره زي ډېر کې ندارین وریدونکو لیدونکو ده هم د ما دنه ورځه پاستا خدای دې وکړي چې تاسو جوړ کی په خی کی او ورې امتحان کی مزه یې ډیره زیاته شده خواندور خوړه او آسان خوړه دي نو تر بل ویډیو پورې هم خدای سپاره ما خدای پام